А когда вот именно своими глазами увидел то, что артиллерия работает по мирным ну, поселам, где проживают люди, также, там, семьи, дети, и тут уже осознание то, что это неправильно делаем вже почало приходити не только ко і до багатьом людям. Це Костянтин Алексієв, йому 27 років. Він контрактник російської армії, та нині військовополонений. Він 503-го полку 19-ї дивізії мотострілової 58 58-ї армії. Історія цього полоненого схожа на сотні інших, розповів. Його батальйон відправили звільняти Україну від уявних нацистів. Задача 58-ї армії заключалася в Том, чтобы взять город Запрожье и город Дніпроп после город Дніпропетровск. На это все в рамки ставились 8 днів. Однією з точок на мапере бойових дій стало село у Запорізькій області. Поступила команда от командира взвода старшего лейтенанта Гришилова о том, что будем сегодня штурмовать населенный пункт Полтавка. На эту команду. Я сказал, то, что я не буду выполнять этот приказ, потому что там мирные жители, я сдамся. После этого он мне задал вопрос, ты уверен, я сказал, да. Он достал гранату и, получается, мне под ноги кинул, ну, сантиметров 40 расстояние. Я увидел то, что, ну, ЧК отлетело, успел рукой прикрыть лицо и взрыв. Потом, когда я уже пришел в себя, были, ну, ребята с ВСУ. Я одразу сказав, що здаюся, мене доставили в госпіталь. Нині полоненого лікують запорізькі медики. У нього посічені уламками ноги та руки. За його словами, від штурму міста, сіл російські військові відмовляються батальйонами. Комбат тоді відповідав за весь батальйон і офіційно на бойовому розпорядженні написав, що відказується виконувати поставлену бойову задачу. Лічний состав всего весь личний состав всього БТГР, как бы його рішення підтримувати командира батальйону. Після цього каже Костянтин Алексеєв, комбата, забрав співробітник Федеральної служби безпеки, який приїхав у розташування військової частини. Нам вообще про папаганда грозила, що здесь сильно нацизм іде, що притеснение русскоязичного населення, русского языка. Руководство, вышестоящее руководство, нам говорило то, что если вы откажетесь выполнять задачи, уже боевые задачи, то это будет расцениваться как уголовное преступление, срок 15 лет тюрьмы. Если вы, говорит, попадаете в плен, то это равносильно смерти сразу. В чем я убедился своими глазами, что это не так що тут люди дозволили медицинську допомогу, і то що нам розповідає наше випадкове руководство, руководство – повний бред». Костянтин Алексіїв каже, що хоче повернутися додому до дружини та чотирьохрічної доньки і розвіяти пропаганду Кремля. Але подальшу долю російського полоненого військовослужбовця визначатимуть українські правоохоронці. Новини на Суспільному. Запоріжжя.